ممدو کا سودا تیار کر دے وہ آنے والا سامان لینے لے السلام علیکم بھائی سردار وعلیکم السلام ایک چینی دار دیکھ حاجی محمد میں نے تجھے کتنے مرتبہ بولا ہے کہ جب تک تو پہلے پیسے نہیں دے گا نا میں تجھے بھی چاچا کیا بات ہے بڑا پریشان نظر آ رہے سردار نے چینی نہیں دیتی گھر مہمان آئے ہم دور کر دیتے مرضی سودا لائے ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں جا جے گھر میں کتنے ووٹ ہے میرے گھر میں Uh, میرے گھر میں تین ووٹ ہے ایک میرا ایک میری بیوی کا اور ایک میری بیبے کا یہ تین ووٹ جیرے کے ہونے چاہیے ارے وہ کیسے ایسے ایسے آجیرے ایسے ٹھیک ہے پاکیے ووٹ سے رہے جیرے تو بے فکر ہو جا پلینہ بے فکر ہے مہاری پاک چھوتری پتر کیا دکان بند کر, کر گھر چلے ہاں جلدی کر سب کو اکٹھا کرنا ہوگا سچ کی راہ دکھانی ہوگی واہ جی واہ کیا کمال کی بات کی ہے رب کی ذات سچ کا ساتھ دے گی سچ کا خموش خموش خموش آپ لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ یہ ساپ کی کچھ باتیں دو منٹ کے لیے آپ گور سے سن لیں ساپ جی فرمائے شکریہ بھائیوں میں پتا چلا ہے کہ بہت سے لوگوں نے رہی میں سے پیسے لے کر اسے ووٹ دینے کا وعدہ کیا شرم آ رہی ہے مجھے ان لوگوں پر شرم آ رہی ہے مجھے ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے زمیر کی آواز کو دبا کر اپنے ایمان کو بیچا ہے بے ایمان ہو رہے ہیں اور ایک مکار انسان کی خاطر ایک سچے اور پلخلوص انسان کا اعتماد کھو رہے ہیں مجھے دیکھیے میرا اس گاؤں سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا تو ووٹ بھی نہیں ہے یہاں اور یہ میدو میرا کوئی رشتے بھی نہیں ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ میدو ایک سچا اور ایماندار انسان ہے اسی لیے اس کی مدد کرنے میں یہاں آیا ہوں اور آپ لوگ آپ لوگ کس کا ساتھ دے رہے ہیں آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رحیمہ ایک مکار انسان ہے پچھلے پانچ چھ سال اس نے آپ کو استعمال کیا ہے آپ کا کوئی کام نہیں کیا صرف اپنے لیے اس نے اپنی تجوریاں بھری ہیں اپنی جائیدادیں بنائی ہیں اور زمینیں ہتھیائی ہیں اور ایک ایک ہزار روپے کے نوٹ کے پیچھے آپ اپنے آنے والے پاس سال اس کے حوالے کر رہے ہیں ذرا سوچئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ آپ لوگ رحیمے کے پیسے واپس کر دیجئے منہ پہ مار دیجئے اس کے پیسے اور اپنے اندر سچائی کو آواز دیجئے جگائیے ایک سچے انسان کا ساتھ دیجئے جو بعد میں آپ کا ساتھ دے گا مجھے آپ سے کچھ اور نہیں کہنا اب فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے یا تو رحیم کو جتوائیے یا پھر اپنا ایمان بچائیے سوچئے ایک دن اپنے رب کو بھی منہ دکھانا ہے اس کو بھی جواب دینا ہے شکریہ میرے بزرگوں اور بھائیوں آپ نے صاحب جی کی بات غور سے تو سن لی ہوگی اب مہربانی کر کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے اپنے اپنے گھروں میں جاؤ سوچو اپنے ٹھنڈے دماغ سے تو پھر آپ نے جو سچ ہے نا وہ کر کے دکھانا ہے مہربانی آپ کی سب کی بہت مہربانی تیس ہزار لے کے نکلا تھا بچے ہیں پینتیس ہزار جتنے ہزار بچے ہیں اتنے ہی ملیں گے میدو کو باقی ووٹ مارے آ? آ? آ! <laughs> سارے منہ لٹکا کے بیٹھے ہیں. پہلے ہی کہتا تھا نہ کرو یہ پتا لگ گیا سفید باہر لے کے مجھے چاہتے ہو کہ اس پنڈ کو بھی چھوڑ دوں مجھے لگتا ہے پنڈ کو چھوڑنا ہی پڑے گا ایسا کیوں سوچتے ہیں آپ ایسی ہار میں آپ کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے شرم توڑ لو کو آنی چاہیے جنہوں نے اپنا ایمان بیچا ہے آپ تو ان کے سامنے سر اٹھا کر چل سکتے ہیں سر تو ان کے جکنے چاہیے کا شہری باتیں نا یہ پتھر میری سمجھ میں نہیں آتی چھوڑ ان کو آئس کریم بہت پسند ہے اسی لیے تو میں نے منگوائی ہے اچھا یہ بتا کہ تم ماما کو مس کرتے ہو میں آپ کو بہت مس کرتا ہوں لیکن ڈیڈی مجھے آپ سے ملنے ہی دیتے از کی ضد کے سامنے ہار ماننا میرے لیے بہت مشکل ہے میری بیٹی کبھی ہار نہیں مانے گی اور یہ بات اس شراض کو بھی بتا دینا کہ ہم اپنے حق کے لیے لڑتے رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے باتیں کرنے دیتے بیگم صاحبہ بڑی بیگم صاحبہ ناشتے پہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں صبح ہو گئی ساری رات گزر گئی اور پتہ ہی نہیں چلا کریز تم چلو میں آتی ہوں جی بہتر ماشااللہ کنی سونا لگ رہا میرا بیر اببا چلنا چل کے ووٹ ڈالیں پتر میرے ووٹ سے کیا بنے گا ایسا ما سوچئے ہمیں اپنے گھر سے ہی شروعات کرنی ہوگی اگر ہم گھر والے خود ہی ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے تو باہر والے ہمیں ووٹ ڈالیں گے چلنا اببا چلنا چلیے چلیے آئیے جاو تو سی بسم اللہ کرو سیانے پچھے پچھے چلو سیما کو ساتھ لے جا بلا لیا سیما کیا زاریا تم کہاں جا رہی ہو ممی میں اپنے گھر جا رہی ہوں کیا کہہ رہی ہو تم کہیں نہیں جاؤ گی ممی مجھے روکنے کی کوشش مت کیجیے گا اور نہ ہی میرے پیچھے آئیے گا اپنی فیملی میں جانا چاہتی ہوں میں ادھوری ہوں ان کے بغیر تم بہت سے معصوم اور مظلوم انسانوں کی بھلائی پشت ڈال کر جا رہی ہو اس وقت مجھے اپنے سے زیادہ مظلوم اور اپنے بیٹے سے زیادہ معصوم کوئی نظر نہیں آتا اپنے گھر کو جلتا چھوڑ کر جسے خود میں نے اپنے ہاتھوں سے آگ لگائی تھی ممی, ممی؟ میں دوسروں کی دوسروں کی آگ بجھانے کی طاقت کیسے رکھ سکتی زاریا بی جی آپ عبد ال چاچا کیسے ہیں آپ جی الحمد میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جیس کا وہ تو جی دو ہفتے ہوئے گاؤں گئے ہوئے ہیں گاؤں وہ جی وہ جو حمید صاحب تھے نا جو علی کو آپ کے پاس لاتے تھے ان کے گاؤں اچھا اور علی کا ہے جی وہ بھی ان کے ساتھ ہی گئے ہیں بیٹھی ہے نا ہاں چاچا پانی پلا دیجیے جی بہت بہتر جی میں ابھی من کے رکھ دوں گا السلام علیکم منشی صاحب وعلیکم سلام بھائی آپ ابھی تک ووٹ ڈال لے گئے گے یار تیرا ہی تو انتظار کر رہے ہیں چلو بھائی آؤں آ جاؤ کسے دیا ہے آپ کو موم بتی پہ نشان لگایا ہے ٹھیک ہے جا جا چلو بھائی چلو چلیے آر تو جانا ہی ہے حوصلہ رکھے حوصلہ رکھے محمدین صاحب ہم مقابلہ کرنے نکلے ہیں اور فیصلے سے پہلے میدان کیوں چھوڑے پتا فیصلہ کیا آنا ہے یار پتا نہیں تجھے کیا جلدی پڑی رہتی ہے بیٹھا ڈبل گا چوکے مارتی ہے آگیا ویسلا السلام علیکم جی آمکسور آم کیسے آیا ایلا یار منچی مجھے معاف کر دینا یار میں بڑا شرمندہ ہوں مجھ میں اعمد نہیں تھی یودریری میں کو پیسے واپس کرنے کی اس لئے تیرے پاس چلایا واہ واہ واہ. شاوش اکا شاوش چلو ہے تم لوگ بھی سب اپنے اپنے پیسے واپس کرو دیکھو اس کے اچھا کے تو جیت میں میرا کسے دیا ووٹ ہاں ٹھیک ہے جا بن گیا اور جی کاؤنسلر بن گیا سمجھ لو کاؤنسلر بن گیا کاؤنسلر بننے کے ساتھ ہی نا حکومتی بجٹ سے سب سے پہلے تھی میرا خسانہ پورا کر کے دینا ہے میری زمین پوری کر کے دے رہی تھی چودھری <laughs> اگر اللہ سونا مجھے موقع دے ہی رہا ہے تو سب سے پہلے میں اپنے لیے زمینیں نہ بناؤں اپنے لیے پیسہ اکٹھا نہ کروں دماغ تھوڑی چل گیا تیرا اور تیری مت تھوڑی ماری گئی او کیا کہہ رہا ہے یہ تو جگ بھی تھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس جب تیرا ویڑا تھا ت نے وہ کیا جو تیرا دل چاہ اب وہی ہوگا جو جیرا چاہے گا نہ چلا جا اتنی ہو گئی چوکری ریم کے آگے بن چلا ہے بڑا ہو گیا تمج آئی تجھے چودھری جا چلا جا چودھری اب ان تینوں میں تیل نہیں ہے جا چلا جا اور اگر کبھی خرچے پانی کی لوڑ پڑی نا تو آ جی جی پہ نہیں بننے دوں گا جیرا ٹھیک ہے را چوی صاحب بڑی غلامی کی ہے آپ کی اب آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں رہا تو ہمیں کیا دیں گے آپ ہاں ہمارا جیڑا شیر ہے میں نے تجھے کہا تھا ایک دن شیرے گا تجھے کیا ہوا میں بڑا مان کرتا تھا کہ میں زمانے کو بہت چنگی طرح جانتا ہوں نہیں نا اور نہیں اتنی پیڑی سٹ کھانے کے بعد ہی پتا چلا میں زمانے کو سمجھا ہی نہیں پر ہویا یہ پتر پترا وہ میرا بڑا جیرا بتل گیا ہے میرا اپنا چیری بتل گیا کیا بتل گیا مولا وہ مولا تیریاں شانا کھیل رہا تو اوپر بیٹھے اپنی کھیڈیں کھیڑ رہا ہے ہونا کیا ہے یار وہ صحیح کی ہے جیرے کا تو سارا ڈبا ہی خالی ہے تو میدو کو پڑی ہے ساری یار Come on! de b سے کوئی فائدہ نہیں یہ وہ زیور ہے جو تھی نا مجھے ہر موقع کے لیے وکھرے وکھرے بنا کے دیے تھے ان کو بیچ کے نا بیچ کے دو ٹائی کلو زمین خرید لے اپنی وائی بیجی کریں گے دیکھ اپنا کام کرے گا نا تو رب ضرور رحمت کرے گا ماسی بالا مجھ سے نہیں سنبھالا جا کیس ڈاکٹر صاحب ابھی نہیں ہے اس وقت گاؤں میں پتا نہیں کیا ہوگا منشی صاحب اس کے پیسے سے واپس کر دیں گاؤں والوں نے تمہیں ایک موقع اور دیا ہے جنہیں تم بھٹکانا چاہتے تھے انہوں نے تمہیں بھٹکنے سے بچا لیا سارے گاؤں نے تمہارے پیسے واپس کر دیے ہیں جن سے تم ان کے ووٹ خریدنا چاہتے تھے وہی میری ایک بات یاد رکھنا جیت ایمان خریدنے سے نہیں بلکہ اعتماد حاصل کرنے سے ملتی ہے ہار تسلیم کر لینا بھی جیت کے برابر ہوتا ہے آؤ میدو کو اس کی جیت کی مبارکباد دو آؤ بھی انسان گنا کا مداوع کرنے کے لیے اپنی جان لینے کی کوشش کرتا ہے مگر اس غصے کی کیفیت میں وہ یہ پھول جاتا ہے خودکشی حرام ہے گناہ کبیرا ہے تم ناحک اپنی جان لے کر اپنی آخرت بھی تباہ کرنا چاہتے ہو اپنے خاندان والوں کی طرف دیکھو خودکشی کر کے تم ان کو زندہ درگور کرنا چاہتے ہو صاحب جی, صاحب جی, پھر معافی مانگو سب سے پورے گاؤں سے معافی مانگو اور ایک بات یاد رکھنا جب تک بندہ معاف نہ کرے تو رب بھی معاف نہیں کرتا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے صاحب جی آپ مجھے معاف کر دو پہلے جڑے ہوئے دیکھو نادب ہوں میں شرمندہ ہوں میں آپ سے پورے گاؤں والوں سے ایک گاؤں کے ایک ایک آدمی سے ہاتھ چھوڑ کے معافی مانگتا ہوں مجھے تو جی بھی نہیں پاؤں گا کیا نہ رویری تم کر مجھے تی بن کے وہ دل ہے مجھے تمہیں کام کرتے چلا ہوا وہ کیا ہو گیا ہوش میں آ سب ٹھیک ہو جائے گا سیما کی جان خطرے میں ہے سیما کی پاجل پڑ گئی او تجھے مبارک ہو پیو پڑ گیا مبارک ہو گئے بہت مبارک ہو تمہیں تو دو خوشیاں ملی ہیں ایک تو تمہاری سچائی کی جیت دوسرا اللہ نے تمہیں ایک بیٹا عطا کیا او چھٹ مار کے اندر جا کے پوت کو اندر چیتی سے <laughs> نہیں بہن یہ اپنی غلطی پہ نادے میں اور اس نے پورے گاؤں سے معافی مانگی ہے اور ویسے بھی اگر صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹ آئے تو بھولا نہیں کہتے آپ معاف کر دوں مجھے ایک بھاری معاف کرتے ہاتھ جوڑتا ہوں تیرے آخر مڑھیا کے بعد تو نہیں کر لے آنے کا واسطہ ہے نا पर अब की तुने पुटी सी दियार करते मैं ला ला है सिर्च मारनी है मारनी पाजी आप जरा चले आपका कोई इंतजार कर रहा है जी मेरा इंतजार है तो, सी, चले। का? तो वो पहुंचे شراس مجھے معاف کر دو نہیں زاریہ ہم دونوں کے ذمے ایک دوسرے کے بہت سے قصور ہیں کس بات کی معافی مانگیں گے اب تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا سب کچھ چھوڑا ہی ہوں سب کچھ تمہارے لیے علی کے لیے مام! علی! حمید بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ملوا دیا نہیں جی اس میں بلا شکریہ کیا بات ہے حمید ہم تمہارے بہت شکر گزار ہیں تمہاری وجہ سے یہ فیملی مکمل ہوئی ہے اگر تم نہ ہوتے تو یہ فیملی کبھی مکمل نہ ہوتی تھینک یو شیراس بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں حمید بھائی حمید تم نے اپنے بیٹے کا کوئی نام سوچا ہاں جی کیا Ali. ع شراس بھائی علی کو ہمیشہ اپنا پتھر ہی تو سمجھا تیری چھوٹی چھوٹی بات کرے دل ہے کیوں یا तेरे जाने के बाद हाय हायरे तेरी छोटी छोटी बात करे दिल है क्यों यार तेरे जाने के बाद हाय हायरे आखें बरस बरस गई तरस तरस दे दे एक झलक हायरे अपना आपना भाई तेरे बिन मुझे चिंकनाए तेरे बिन मुझे तेरे हाथों में हाथ तू था मेरे साथ अभी कल की है बात हायरे तेरी छोटी छोटी बात करे दिल है क्यों यार तेरे जाने के बात हायरे